Трохи більше 40 км від Миколаєва в Бікочаково розташоване село Парутине Кутюрубської об'єднаної громади. Тут є найбільше за територією Миколаївської області археологічна пам'ятка античних часів Національний історико-археологічний заповідник Ольвія. Його площа майже 300 гектарів. Цю територію охороняють, досліджують та вивчають. В Ольвії жили жителі Зміліта, Мілета, давньогрецьке поселення, воно було засновано ще в 6 столітті до нашої ери і проіснувало до 4 століття нашої ери. Тільки малу частину території заповідника дослідили, говорить Тетяна Шевченко, молодша наукова співробітниця заповідника. У різний час, починаючи з 1901 року, археологи тут знаходили давньогрецькі монети, прикраси, керамічний посуд, знаряддя праці, зброю, залишки будівель. «Яка б знахідка не передавалась у наукові фонди або до інституту археології, навіть найменша є ціна. Не можна виділити найцінніше та найкуштовніше. Це історичне надбання». Більша частина давньогрецького міста держави захована в глибинах Бузького лиману, а частина передмістя Ольві розташована на території села Парутини. Місцеві жителі інколи знаходять на своїх подвір'ях археологічні знахідки, говорить Олег Харковець, староста Поростинського старостинського округу Кузорубської об'єднаної громади. А є такі, що займаються цим на промисловій основі, додає Олег Харковець. «Металошукачі покупують за тисячу доларів, так що поверти мені». «Це до того стоїть?» Ну, мабуть, це би відбувають. У квітні 2021 року в межах території села Невідомі розрили частину поля. Тоді староста Олег Харковець звернувся до поліції. можна, ну, законом не заборонено. Це відповідь так поліції. Землі, вони, ну, як значить, комунальна власність, або пагорби, або балки, вони ж нікому не, не пролежать. Тобто на паях, хоча є і на паях рили, і на землях цих. «Понімаєте, ось де є землі пахоти і там розрубали. Були жалоби. Ну, не пійма, не, не вори, як кажуть». Місцеві жителі, до яких звертались журналісти Суспільного, неохоче говорять на тему незаконних розкопок в селі. «Ні, а діздя в селі? Ні, тільки на Ольвії копають. Де у нас у селі? Нема де». «Не знаємо, ми там по інформації. Чого? Ми їх не ловили». По селом, да, так, де будете їхати, начало, де заправка, там прям і тут, а по палці повністю все перекопане, і там на селом віздє копаєте. Це ж, ж місце, ну, вони запрещаються, вони так, наверное, в черні копати, uh -huh. ну, так ж це запрещено. Пасивність та халатність влади на місцях, відсутність контролю породжує незаконні розкопки на об'єктах археологічної спадщини, говорить Олександр Смирнов, археолог, науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. Да, «Це не Ольгія, це є Ольгівське передграддя, Вона є на обліку державному, це окремо, як Сіверсов, маяк, наприклад, як дідова хата. Це пам'ятки археології, але це не само місто Ольга. Якщо вона навіть, навіть не внесена, то є порушення закону. У нас усі пам'ятки археології захищаються однаково. Навіть в законі прописано такий дуже гарний термін – ті, які можуть бути виявлені. 4490 об'єктів пам'яток археології існує на обліку управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОДА. На їх збереження, охорону та дослідження у 2021 році було виділено 510 тисяч гривень, а у 2020-му – наполовину менше, говорить Владислав Довня. Головний спеціаліст сектору охорони та збереження культурної спадщини управління культури, національності та релігії Миколаївської ОДА. Це катастрофічно мало, додає він. Якщо брати ситуацію загалом, то є просто велике питання, ну, взагалі, до важкості сучасного захисту охорони пам'яток не тільки археології, а й взагалі пам'яток історії, архітектури монументального мистецтва, в тому числі. Тому, тому що, по-перше, занесення до державного реєстру є питанням дуже великим, так як потрібно знову ж таки ще раз скажу складати облікову документацію. Ну а по друге. Дуже мало людей є на місцях, дуже мало людей є в області, ну взагалі які займаються. У нас навіть в рамках сектору працюють дві людини, які займаються ну, охорони культурної спадщини безпосередньо по всій області. 21 кримінальне провадження за фактом незаконного проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини впродовж 10 років з 2011 по 2021 роки було відкрите слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Йдеться у відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного. За вчинення злочинів даної категорії засуджено двоє людей. Ольга Руда, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.